Dneska otvíráme první úsek Lapské stezky mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Je to prvních pět kilometrů, které vedou z Hradce Králové do Vysoké nad Labem. A realizace tohoto úseku v podstatě trvala necelých pět, možná šest let s veškerým papírováním a s realizací. Samotná stavba probíhala v vojenském roce, kdy se stavilo na dvě etapy v podstatě od Vysoké, začovku, v Hradci Králové, kde je umístěn velký mostní objekt, a z toho úseku odtamtud zase do Hradce Králové druhá část. Konečně prvních pět kilometrů. Doufám, že ty práce půjdou tak dobře jako dosud pod vedením toho týmu pana starosty a že se dočkáme brzo už celé cyklostezky až do Pardubic. Sedm let od zahajovací cyklojízdy, která byla v srpnu 2011, to jsme tady sešli. Dva primátoři starostové obcí, po jejich katastrof, ta si povede, přijeli jsme kopřivami podél Labe ze dvou stran, od Hradce a od Pardubic a řekli jsme si tak, maximálně do tří let přijedeme po asfaltu. Trvalo to sedm let. Takže dneska jsme to symbolicky předali veřejnosti, byť už na tom teda veřejnost jezdí. Máme tam čítač, je tam 14,5 tisíce průjezdů za letošní rok, za tři měsíce provozu, což je krásné veliké číslo a jak i vidět, prostě tedy když se rozlídnete, tak je to využívané velice hojně. Proto jsme to stavěli. Je určitě záslužným činem otevření, neboť navazuje na celý záměr od pramenu Labe až do Hamburku. Na kole je ta. Je jenom škoda, že administrativní práce trvají tak tak strašně dlouho. Na výstavbu této části cyklostezky bylo použito 30 milionů celkem, převážná část z ITI prostředků Evropské unie, ale my jako město jsme se podíleli milionem a půl. Stavba je koncipovaná v podstatě jako cyklostezka šířky 3 metry asfaltového povrchu, je vedená podél Labe jako Lapská stezka číslo 2 jako trasa od Pramene Labe až do Hamburku v tuhle tu chvíli a je to součást mezinárodní cyklostezky Trasy. Tuhle z tu chvíli připravujeme další návazné úseky, které budou pokračovat od Vysoké nad Labem do Opatovic, Opatovic do Dříče, Dříče kolem Němčic ke hradu Konětická hora. Většina těch úseků je až na jeden s výjimkou je pozemkově zajištěná. Připravujeme papíry pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení. Realizace plánujeme v letech 21-22.